Když tak koukám na počasí, neměli jsme jít někam na výlet mimo město, třeba do přírody? Hmm, koukal jsem se na předpověď a možná bude pršet. Aby nás to nespláchlo ze zhora. sledovat počasí na radaru je napínavé. Co sledovat počasí na radaru, ale zažít takovou boušku někde v přírodě, třeba pod Stanem, to je to pravý vzrušov. Máš pravdu, asi radši půjdeme dovnitř. Neboj, u nás nic horšího než bouřky není. Jako co? Třeba tajfuny nebo hurikány. No, nechci děsit, ale tornáda vznikají i v České republice, nejen v USA. V roce 2004 jsme v Litovli naměřili tornádo na třetím stupni Fujitovi stupnice. To je stupnice, která rozděluje tornáda podle síly. Myslíš si, že tady nějaké tornádo může vzniknout? Hmm, pravděpodobnost je sice nízká, ale stát se to může. Tady se můžeme podívat, jak takové malé tornádo vypadá. Je to takové krásné kapesní tornátko. Ale jak vlastně vzniká? Vzniká tak, že se vzduch nad pevninou silně zahřeje a z bouškového mraku se poté spustí nálevka až k povrchu země. Aha. No a to nejdůležitější nakonec. Proč se tady tornády vlastně zabýváme? Občas nám nic jinou nezbývá, když přiletí, prostě si ho všimneš. Takže je důležité znát, jak se tornáda hýbou a vznikají pro minimalizaci škod. I s ohledem na to, že řada tornád má na svědomí lidské životy. <tiple>